בשיעור הזה אנחנו רוצים לתת לכם לכל הפחות איקרות בסיסית עם הסתברות. ההסתברות היא מילה שבטח שמעתם אותה הרבה פעמים, ואתם בטח קצת מכירים במה מדובר. נקווה כי השיעור יניק לכם הבנה עמוקה מעט יותר. בואו נניח כי יש לנו כאן מטבע מאוזן. כאשר אומרים מטבע מאוזן, הכוונה היא שיש יש סיכויים שווים כי הוא על הצד אחד או על הצד השני. אתם יכולים לראות כי הצדדים האלה שווים, המשקל שווה בשני הצדדים. ובאם נטיל אותו לאוויר, אין סיכוי גבוה יותר לכך שהוא ילחת על צד אחד או השני. הוא בא שווים. יש לנו צד אחד של המטבע הזה, הוא רוש הראש, מה שאנחנו מכנים עץ. ננסה לצייר כאן זה דמות, נראה כי זה איזה של 25 אגורות. הצד השני ברור יהיה זנב, מה שאנחנו מכנים פלי. אנחנו נשאר עם ההגדרה כי זה הוא הראש, והצד השני הזה כאן הוא זנב. ואם נשאל כעת, מהי ההסתברות? אנחנו לולכים להטיל מטבע. ואנחנו רוצים לדע מה יהיה הסתברות שנקבל ראש? ניתן לכתוב את זה באופן הבא. הסתברות לקבל ראש, ואתם בוודאי רק על בסיס השאלה, יש לכם מושג מה ההסתברות עליה שואלים, דרך מסוג כלשהו, לשים אצבע שביסודו הוא אקראי, אנחנו לא יודעים מתי יהיה ראש אוזן שנקבל ראש או זנב. אנחנו נדבר על דרכים שונות להציג את זה. דרך אחת לחשוב על כך, וזאת היא ככל הנראה דרך בעל הצבירות הגבוהה להופיע בספרי הלימוד, אם נאמר כי הביטוי, כי כמה אפשרויות שוות שונות יש סיכוי כאן? כמה אפשרויות שוות סיכוי יש כאן? מה הנספר של אפשרויות שוות הסיכוי? والمسpar של الافשרויות שבות הסיקווי אנחנו מתבוננים במסpar הקולל של האירועים שלנו כן המסpar של الافשרויות שונה על האילוץ שלנו שונה על התנאים שלנו שבמקרה שלנו היתה הסתברות לקבר רוש מה המסpar של الافשרויות שבות הסיקווי יש לנו רק שתי אפשרויות. אנחנו מניחים כי המטבע אינו יכול ליפול על הצד ולהישאר עומד במצב הזה. אנחנו מניחים כי הוא חד שטוח. כלומר יש לנו כאן שתי אפשרויות. שתי אפשרויות שוות סיכויים. אנחנו יכולים לקבל ראש או שאנחנו יכולים לקבל זנב. ומהו מספר האפשרויות העונות על התנאים שלנו? יש לנו רק תנאי אחד של ראש ולכן נקבל אחד חלקי שתיים. נסכם. דרך אחת לחשוב על הסתברות לקבלת ראש היא כי היא שווה לאחד חלקי שתיים. היא שווה לחצי, ואם נרצה לציין זאת באחוזים, אנחנו יודעים כי חצי זה אותו דבר כמו 50%. כעת דרך נוספת לחשוב על כך, היא להציג של הסתברות, והיא תיתן לכם גם היא את אותה התשובה. הדרך היא להגיד שכאילו אנחנו מבצעים ניסוי של הטלת מטבעות, זות היא הטלה, ואנחנו נראה בה זאת כניסוי, אנחנו יודעים כי זה לא הסוג הרגיל של ניסויים שאתם פוגשים, אנחנו יודעים, אתם חושבים רק על ניסויים שקשורים למשהו אינכימיה או פיזיקה וכל השאר, אבל ניסוי הוא כל פעם שאנחנו מבצעים אירוע קראי. דרך נוספת לחשוב על ההסתברות כאן היא, ואם אנחנו עושים את הניסוי הזה ומתנסים בו הרבה הרבה הרבה פעמים, נעשה זאת אלף פעם או מיליון או ביליון או טריליון פעמים, יותר, יותר טוב, מה זה לנו את מה שאנחנו רוצים. כמה אחוזים מזה ייתנו לי ראש. כלומר, הדרך נוספת לחשוב על 50% לקבלת ראש, היא כי באם נריץ את הניסוי הזה המון פעמים, ואם נריץ אותו לעולמי עד או מספר אינסופי של פעמים, בכמה אחוזים ממנו נקבל ראש? תקבלו 50%. ואתם יכולים להריץ את ההדמיה לזה. זה די כיף לעשות את זה. אנחנו מודדים 100 200 10 ונערו את הקופסה. זה דומה למדי להדמיה של כל המטבעות. כעת תספרו כמה מטבעות התקבלו ראש. ואתם תראו, כי ככל שהמספר יהיה גדול, הוא יהיה יותר דומה. יותר קרוב ל-50%. תמיד יש איזה סיכוי, יש איזה איזשהו סיכוי, אפילו אם תטילו את המטבע מיליון פעמים, יש סיכוי קטן מאוד מאוד מאוד שתקבלו את על הזנב. אבל ככל שתעשו יותר, סביר יותר להניח שהדברים יסתדרו לקראת זה ש-50% מהם יהיו ראש. בואו ניישם את אותו רעיון. ואם אנחנו כבר מתחילים עם הסתברות, לפחות החלק הבסיסי זה נראה כמו החלק הקל ביותר להמשגה, אבל רוב הזמן זה גם משהו שעוזר. הרעיון הזה שאם מבצעים את הניסוי המון המון המון פעמים, מה מאחוז מהניסיונות, אותו אנחנו מחפשים, יתנו לכם את מה שאנחנו מחפשים. במקרה שלנו זה יהיה ראש. בואו נעשה כעת עוד דוגמה טיפוסית. כאשר מתחילים ללמוד הסתברות, וזה הרעיון של התעלת קוביה, זה ממש כאן, זאת היא שלנו וברור כי יש לנו, כפי שידוע, יש לנו שני, יש לנו צדדים שונים של הקובייה. זה האחד, זה השניים וזה השלוש. מה שאנחנו רוצים לעשות בהנחה, כי ברור לנו, כי זאת קובייה מאוזנת, יש לנו שש אפשרויות, שוות סיכויים, כשאנחנו מטילים אותה. אנחנו יכולים אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש או שש, וכולם בעלי סיקוים זהים. לכן, באם אנחנו משואלים אתכם, מה בידייה כי אנחנו מטילים קובייה מאוזנת, הניסוי הוא התלה של הקובייה המאוזנת הזאת. מה ההסתברות לקבל אחד? מהו במספר של אפשרויות שוות הסיכוי? יש לנו שש אפשרויות שוות סיכוי. כמה מהמונות על התנאי שלנו? בעצם רק אחת מהמונה על הדרישה שלנו, זאת שכאן. כלומר, יש סיכוי של שישית להטיל אחד. מה ההסתברות להטיל אחד או שש? נעשה פעם נוספת. יש לנו שש אפשרויות שוות סיכוי למה שאנחנו יכולים לקבל. ויש לנו שתי אפשרויות ערונות על הדרישה שלנו. אנחנו יכולים להטיל אחד או שאנחנו יכולים להטיל שש. יש שתי אפשרויות ערונות על העילוצים שלנו. על הדרישה שלנו. ולכן יש של שליש לקבל אחד או שש. כעת מהי ההסתברות? האמת כי זה נראה קצת טיפשי אפילו לשאול את השאלה, אבל אני אשאל אותה רק כדי להבהיר. מה ההסתברות להטיל 2 ו-3? ואנחנו מדברים רק על התעלה אחת של הקוביה. בכל התעלה של הקוביה אנחנו יכולים לקבל רק 2 או 3. אנחנו לא מדברים על להטיל פעמיים את הקוביה. ולכן במצב הזה יש 6 אפשרויות. אבל אף אחת מהם לא, לא 2 ו-3 ביחד. בהתעלה אחת כמובן. אתם לא יכולים לקבל 2 ו-3 באותו ניסוי. קבלת 2 ו-3 הם שני אירועים נפרדים. הם לא יכולים להתקיים בו זמנית. לכן ההסתברות לכך היא מעשה 0. אין שום אפשרות להטיל קובייה נורמלית ופתאום לקבל 2 ו-3. אנחנו לא רוצים לבלבל אתכם עם זה, בגלל שזה קצת מופרח ולא אפשרי. בואו נמחק זה. ונמשיך. מה ההסתברות לקבל זוגי? שוב, יש לנו שש אפשרויות שוות סיכוי. איזה מבין אפשרויות האלה עונה לדרישה שלנו? הדרישה להיות זוגי. שניים זה זוגי, ארבע זה זוגי ושש זה זוגי. כלומר, שלוש מאפשרויות עונות על התנאים. עונות על העילוץ. נקבל כאן חצי. אם נתיל קובייה, יש לנו סיכוי של חצי לקבל מספר זוגי.